بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حلقة اليوم بعنوان ذو القرنين الذي قام بزيارة غروب الشمس في واحد سيوه هو اسكندر الأكبر ومذكور في القرآن انه اتجه ناحية الغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس فكانت هذا الموقع يعني بتاع جزيرة فنتاس هي الموقع يعني الفريد اللي بيشاهدوا فيه غروب الشمس وحتى الآن غروب الشمس في هذه الجزيرة أو البحيرة فنتاس في واحد سيوة اللي اتجه فيها اسكندر الأكبر وراح لمعبد أمون وقابل الكهنة والآيات القرآنية اللي هي تتكلم عن مغرب الشمس وان هو راح لناس وقال لهم يا ربنا بيخيرهم بقى إيه معذبهم او يتخذ فيهم حسنة فكل ده حصل في معبد أمون الحوارات الدينية دي فهم رحبوا بيه وقالوا انت فاتح إيه السلطان في مصر وباركوا كهنة أمون وقالوا له أسرار لم يكن يعرفها وكانوا منتظرينه وبنى إسكندر الأكبر كمان مدينة الإسكندرية خصيصا للمهدي المنتظر عشان تبقوا فاهمين الصورة بقى ماشية ازاي واسكندر الأكبر هو اللي قام بزراعة الملكة كيلوباترا حتى جاءت آخر سلالة من الحكام الفراعنة كيلوباترا لأن مش مهمة خلي بالكوا الجنسية جات من اليونان أو جات يعني أجدادها لأ المهم كان عند الفراعنة زمان اللي اليهود الجنسية المصرية هو اللي بيخاف على البلد. الولاءه للبلد وولاءه للدين بتاعهم هو ده يعتبر كده مصري خلاص كده اخد الجنسية فما يدبروش في حاجة تانية يعني الاخلاص للوطن هو اللي بيدي الجنسية للواحد وده امر حلو وكويس قوي يعني فكانوا بيعرفوا فكروا صح المهم بعد كده بقى اسكندر الاكبر لما راح ناحية الغرب واللي هي الجزيرة دي اللي دلوقتي بيتكلموا عليها كتير انا حبيت بس اوضح مظهر من مظاهر البحث بتاعي وانه في حاجة في البحث بدأت تتضح للمواطنين شيئا فشيئا وان شاء الله المواطن هيفهم كلامي واحدة واحدة لكم جميع الأيات والأحاديث عشان تكونوا علي يقين قبل خروج الملكة كليوباترا وحتى يتم إنقاذ مصر من إنهيار السد العالي الذي سوف يجعله الله دكة فإذا جاء وعد ربي حقه جعله دكة فا ربنا يسترها علينا ونقدر ننقذ مصر ونأمل يعني ان كل واحد بيسمعني ان هو يساهم معايا في زيادة عدد الناس اللي هما بيشاهدوا القناة علشان نقدر يوصل صوتنا لاكبر قدر ممكن من الناس وليستفيدوا من هذا العلم الحقيقي الرباني ان شاء الله وكل حاجة باجبها اجبها لكم بالدليل الواضح ان شاء الله ودي اول دليل واضح على ان اسكندر الاكبر هو ذو القرنين وبتفسير القرآن من خلال الصور كمان والتاريخ وكل حاجة واحدة واحدة هنفهموا الدنيا ماشية ازاي ان شاء الله وانا معاكم ان شاء الله وتابعوني في القناة عشان اوصف لكم كل جديد عن علامات الساعة الكبرى ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني الباحث الجغرافي وحاصل على لسانس آداب قسم جغرافيا جامعة اسكندرية جمهورية مصر العربية تليفون زيرو اتناشر تمانية وشكرا على حسن إستماعكم أيها الأفاضل والمتابعين